قومين لهم مستفين الحميدي يومي شما على الدربة والنعم في ذنبتي يا مزلة الغريب والنعم في ذنبتي يا مزلة الدخيل الحميدي يحضروا في المواقف الكبار والمدايح في الحميدي <تصفيق> اسمع اسمع الشيخ. اسمع اسمع سكتقافي للنشامع على صعب دميل من جزيل القاف ما نكتره من الهزيل والوعدة اللي تحت جاسم والسنوي ام عصام الأحضارت وهلع عجلر وفتيل الوفاة فيها بصيل تبقى الراسي قومي لهم اشتفرين الحميدي النشامة على الدرق والنعم في ذمتي يا مدلة الغريب والنعم في ذمتي يا مزم بنت الدخيل الحميدي يحضر في المواقف الكبار والمدايح في الحمي ما هذا الكلام